أعلنت الشرطة العمانية أمس الأربعاء أن سلطنة عمان ستعفي رعاية وثلاثة دول من الحاجة لتشير الدخول دخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوات لدعم السياحة وقال الشرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندق مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة وأضافت تعلن شرطة عمان السلطانية عن يعني عفاء مئة وثلاثة دول من تأشيرات الدخول لاستطرن لمدة عشرة أيام وذلك وفق لوافض والشروط المحددة ومنها وجود حد فندق مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة. وكذلك قالت سلطنة عمان الأسبوع الماضي أنها ستستأنف من احتشال سياح الزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر. لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية المفعول وتأشيرات عمل سارية الدخول، ووضحت شرطة سلطنة عمان أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة مشمولة بالتسهيرات المعتمدة هي، بالتسهيلات المعتمدة هي أولا دول أوروبية البرتغال السويد النرويج أندورا إيطاليا بلغاريا سالمارينو سويسرا كرواتيا لشتاين مقدونيا هنغاريا صربيا جورجيا إستونيا الدنمارك. المانيا اليونان ايسلندا بلجيكا رومانيا سلوفينيا فنلندا لوكسمبورغ مالطا موناكو قبرص اوكرانيا اسبانيا تشيك الفاتيكان النمسا ايرلندا بريطانيا بولندا, تلوفاكيا, فيرانسا, لطافيا, ليتوانيا, ملدوفيا, هولندا سلوفاكيا فرنسا لاتفيا ليتوانيا مولدوفيا هولندا تاليا دول امريكا الجنوبيه وتشمل هذه الدول الاكوادور بوليفيا فنزويلا كولومبيا البورو باراغواي سورينام الارجنتين البرازيل تشيلي الدول والمناطق الاخرى كذلك من شمالهم التاشيره الدخول اليابان تايلندا جنوب افريقيا هونغ كونغ جمهوريه روسيا الاتحاديه جمهوريه الصين الشعبيه السيش الامريكا بروناي دار السلام تركيا كوريا الجنوبيه نيوزيلندا ايران غانا الفرنسيه استراليا اندونيسيا تايوان كندا ماليزيا جزيره ماكاو سنغافوره اذربيجان اوزبكستان بيلاروسيا طاجيكستان قيرغيزستان كوستاريكا نيكاراغوا والهند ارمينيا بنما بنما البوسنه والهرسك تركمينستان هندوراز غواتيمالا كازاخستان لاوس البانيا بوتان البيرو جزر المالديف سلفادور فيتنام كوبا والمكسيك رابعا الدول العربيه الاردن مصر تونس والجزائر لبنان المغرب موريتانيا وشكرا